ما ذاهم من رجز الله الذي سخر لكم البحر لتدري الفلك فيه بأمره فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إن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 لقد اتينا بني اسرائيل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 وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بخائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن جَعَلَهُم كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سواء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 وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدَّهْرُ وما لهم بذلك من علم منهم إلا يظنون وإذا تُتْلَى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم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 وما نحن بِمُسْتَيْقِنِينَ وبدأ لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فللله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين ولملك الرياء في السماوات العزيز الحكيم